Групове фото з медалями, фото у платі. Так зображена десятирічна синхроністка Анна Кірова на фотовиставці Народжені сяйти. Дівчина 4 роки займається синхронним плаванням. Розповідає, як потрапила до комплексної дитячої юнацької спортивної школи Україна, в якій займається цим видом спорту. Снежка е, я ходила на е, «Просте плавання, а потім, коли побачила, як це класно, як це красиво, я хотіла, Подірки, як вони кидають, та рухи, як вони швидко рухаються, перевертаються, дихання задержує». На відкриття заходу прийшов Іван Долганюк. Про фотовиставку чоловік дізнався від друзів. Ані всі панравіс. Вони усі сподобались. Вони усі чудові, усі гарні. Виділити якусь навіть немає сенсу. Усі дівчата молодці. Синхронне плавання – це вид спорту, в якому поєднуються елементи плавання, акробатики, гімнастики і танцю, говорить старша тренерка синхронного плавання у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Україна Олена Шумілова. Говорить, на фотовиставці представлені понад 50 світлин з синхроністками. Цей проект приурочений абсолютній повністю наших дівчинок». Цей проєкт присвячений абсолютній перемозі наших дівчат на всеукраїнських змаганнях «Українська зірниця, який відбувався наприкінці жовтня в нашому місті. Вони перемогли в усіх номінаціях – це групові виступи, соло та дуети. Головна ідея нашого проекту це показати дитячий спорт, дитячі перемоги, що, звичайно, чемпіони Європи, світу, Олімпійських ігор – це дуже важливо, але й той шлях, який вони проходять – це довгий шлях. ...досить трудомістки, і ці дитячі перемоги, вони є також настільки важливими для них... ...і для нас, як і чемпіони міжнародних змагань». Фотографувала синхроністок Анна В'юшина. Говорить, зйомки відбувалися три етапи. Знімали вже пізніми вечорами, оскільки у дівчат щоденні тренування. І у нас були там три понеділка, коли вони могли декілька годин присвятити зйомкам. «Дуже мобільна робота, вони дуже працювали, швидко вмикались, їм подобалось. Усе це було динамічно і плідно». За словами Анни В'юшеної участь у фотовиставці «Народжені сяйти» взяли 24 людини. Виставка у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв... ...триватиме до 30 січня. Вхід вільний. Олександр Гресь, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.